جنوا وہ سرے بام دکھائے تو قیامت پردار انور سے تو قیامت ہے ان کی بھی زمانے سے نرالی آئیں وہ قیامت وہ نہ آئے تو قیامت ان کے بات پہ کچھ بھروسہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ سب وہ آئیں گے خدا کرے کہیں جلدی سے شام ہو جائے ان کے बुझाए कभी पर्दे गिराए शबे वादा खुदा जाने